Житель горожанки Василь Мацькевич показує землю, через яку перекрили дорогу. «Цих 22 гектари роздали, у цих 22 гектара. Двома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, трьома, Сесії без депутатів. Жителька горожанки Ярослава Гураль розповідає, минулого року разом зі своїми односельцями писала заяву до сільської ради на виділення земельної ділянки. У мене троє дітей. Я писала заяву в 20-му році. Діти мої подали три заяви і землі не було. Сказали, що нема. А цього року землю роздали багатьом. Тим самим обраним. Мої діти були ще малими, 6-й клас, 7-й працювали у колгоспі, гонили в колгоспну пасти, худобу, на току працювали. І для них, і для мене нічого немає. О, я хочу хочу справедливості. А це колишній депутат Горожанської сільської ради Іван Підкаменецький. Чоловік розповідає. Сесію зібрали, це буцімто зібрали 24 жовтня перед виборами. Ішов, в тому числі я проголосував за. Це Це ніхто не, навіть не повідомляв за таку сесію, і приблизно її такої не було. Це 22 гектари землі тоді роздалося ми з своїми. Ну, ми Дості, синові собі, це голова тоді, тоді ще сільської ради, тоді в нас е, був голова земельної комісії, такий самий депутат, як я, просто цього. собі взяв два гектари, бухгалтерка взяла два гектари. Колишня депутатка Горожанської сільської ради Діана Хоптій каже, на сесії не була і за рішення не голосувала. На нас підставна була сесія, підставна. було на цій сесії, напевно, три особи, які проголосували за незаконну роздачу землі. А сесія була непроговірна, бо три особи не може проголосувати за, за 12 депутатів. До людей, які перекрили дорогу, вийшов голова монастирської громади Андрій Старух. Мої дії будуть, коли б які не були емоції, з якого залежного боку, виключно згідно з буквою закону. Тому що, власне кажучи, для того є норми права, які впорядковують діяльність людей в суспільстві. Ми запитали Андрія Старуха, де можна побачити документи на землю, яку, за словами людей, роздали незаконно. Будь ласка, через публічний запит можемо сказати кому, що, як. Сьогодні такий запит голові монастирської громади ми надіслали. Голова ініціативної групи горожанців Ігор Сурмачевський розповідає, аби повернути землю громаді, звернулися із заявами до поліції та прокуратури. Всі депутати написали пояснення в прокуратуру, що вони за таку сесію не чули, не знають. І що вони не голосували. Але, наскільки ми бачимо, правоохоронні органи не звертають на це увагу, бо вже це розслідування триває два місяці. Нам сказали, що нам, як просувається справа, нам відмовили письмово, нам не хочуть надати таких доказів, тому що, по їх словах, вони самі відкрили кримінальну справу, а не ми. Ми також зверталися до сільської ради з отримання цих рішеннях, але нам сказали, що воно в архіві, ми пішли в архів, в архіві не було. З архіву у нас відправили Білий дім, в Білому домі. теж немає, і ми не знаємо, де знайти це рішення. Щоб поспілкуватися з людьми, між якими, за словами ми, Ігоря ми, Сурмачевського, ми, розподілили землю, ми приїхали до Горожанки. Колишньої виконувачки обов'язків голови Горожанської сільської ради Галини Томкевич, яка на сьогодні є старостою села, на робочому місці не було. Телефоном жінка розповіла, що на роботу не прийшла через погане самопочуття. Питання землі прокоментувала так. Я хочу нічого казати, буде. Суд буде, слідство тоді, слідство йде, суд буде. На запитання, де можна знайти рішення сесії про розподіл землі, Галина Томкевич відповіла. Архіво, але архівом не дасть, ви не маєте права в архівом. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.